שרון שואלת, האם כאשר אנחנו שולחים מוצרים למחסני אמזון, האם הם שולחים אותם ללקוחות? האם הם דואגים לשילוח? מי בעצם דואג לזה? היי hey, שרון, התשובה היא במילה אחת כן. amazon FBA uh, אומר, פופיל בי אמזון, שאמזון דואגים ללוגיסטיקה בשבילך. הם דואגים uh, לשילוח ללקוח הסופי, הם דואגים להחזרות, הם דואגים לכל דבר שקשור ללוגיסטיקה, להחסנה, לכל הדברים האלה. וזה מה שיפה באמזון. זה גם הסיבה שאנחנו החלטנו לעבור מאי-ביי לאמזון. כי פשוט נמאס לנו מדואר ישראל. <laughs> אבל, אבל בגדול חשוב שתבין שבסופו של יום אמזון, uh, DOEG מקצה לקצה ללוגיסטיקה. so מת כל דבר ש אתה תיצח לי ברמה יתו בрамא לוגיסטית, אמזון פשוט לא קח זה ממך. וזה יתרון עצום, עצום. בישו לחקה מוחלט כי בסופו של יום אתה רוצה לי tosec בדואר אחד, לimport בסדר? וכאשר אתה איחול לי tosec בimport, אתה לא צריך לי tosec בלוגיסטיקה. וזה זה יתרון עצום נותן לך. אז נימכוש שזה ברור, ושהיה גם לכם יש שאלות בנושא המזון, תרגיש חופשי לשאול אותם בתמובות פה מתחת הסרטון. ואנחנו כמובן נשמח לנות לכם על השאלה שלכם באופן ישיר בסיבוב הבא.